יש לנו כאן מקור גלים, ענה ימינה במהירות מסוימת. נגיד שמהירות המקור היא נקרא לה V S, ימינה. אנחנו נעשה את אותו הדבר שעשינו בסרטון האחרון, אנחנו נעשה את זה בצורה יותר מופשטת. כדי לקבל נוסחה כללית עבור התדהירות הנצפת. זאת המהירות של המקור ימינה, והוא פולט גל. נקרא לה, נקרא לה מהירות להתקדמות של הגל, נקרא לה V עם סימן תחתית W, בכיוון רדיאלי החוצה. עלינו לציין גודל וכיוון, כיוון רדיאלי החוצה. זאת מהירות ההתקדמות של הגל, ולגל הזה יש זמן מחזור ותדירות. זמן מחזור ותדירות יחסיים למקור עצמו. אנחנו נעשה הכל, זאת מכניקה קלאסית. לא נדבר על מהירויות יחסתיות, כן, אנחנו לא צריכים להתעסק בכל הדברים המוזרים, המתרחשים, כשגופים נעים במהירות הקרובה למהירות האור. נגיד שיש לזה זמן מחזור מסוים. נכתוב את זה המחזור של המקור, יחסית למקור עצמו, נקרא לור T עם סימן S. תדירות המקור היא, כפי שלמדנו, ואני מקווה שזה מובן, ההופכית של זה יקרה התדירות המקור F עם סימן תחתי S. שני הדברים האלה הופכיים אחד של השני. ההופכית של זמן המחזור של גל הוא התדירות שלו וההיפך. בואו נראה מה בואו נגיד שבזמן 0 המקור קולט C ראשון, או פולס ראשון. הוא אותו עכשיו. לא ניתן אותו כי הוא נפלט בדיוק עכשיו. נתקדם T שניות, זמן המחזור נמדד בשניות, על כן כל T שניות המקור פולט פולס חדש. קודם כל, איפה נמצא הפולס הראשון לאחר T עם סימן -T, S שניות? צריך להכפיל את המהירות של הפולס הראשון כפול לזמן. המכפלה של המהירות כפול לזמן נותנת לנו את המרחק. אם אתם לא מאמינים, אתן לכם דוגמה. אם אני אומר מטר לשניה, ונאמר שזמן המחזור הוא שתי שניות, אז נקבל עשרה מטר. השניות נצטמצמות, כדי לחשב לאיזה מרחק הגיע הגל לאחר T עם סימן תחתי S שניות, יש להחביל את T עם סימן תחתי S, כפול מהירות ההתקדמות של עד רדיאלי החוצה. צייר זה בכיוון רדיאלי החוצה, זה העיגול הכי שלי. המרחק הזה, הרדיוס הזה כאן, שווה למהירות כפול הזמן. המהירות של הפולס הראשון, V עם סימן W, זאת המהירות, זה V עם סימן W בכיוון רדיאלי החוצה, זה אינו גודל וקטורי, זה רק מספר כלשהו. המהירות V עם W, כפול T עם S. מופשט, המהירות, כפול הזמן. אם המקור במהירות של מטר לשנייה, ועם זמן המחזור הוא שניות, זה המרחק, הוא יגיע למרחק של עשרה מטר אחרי שתי שניות. המקור שדיברנו עליו בתחילת הסרטון נמצא בתנועה. אמנם הגל מתכוון לכיוון רדיאלי החוצה מהמקור שפלט אותו, אך המקור עצמו אינו בנרוחה. ראינו זה בסרטון האחרון, המקור גם נע. לאיזה מרחק הוא נע, נעשה את אותו הדבר, נחפיל את המהירות שלו באותו זמן. זכרו, אנחנו בודקים איך זה לאחר T עם תחתי S שניות. זמן מחזור של T עם תחתי S. המקור נע ימינה, נגיד שהוא פה. נגיד שהוא נע עד לכאן. בסרטון הזה אנחנו מניחים שמהירות המקור קטנה ממהירות התקדמות של הגל. דברים מעניינים קורים כשהן שוות. כמובן כשהמקור נע בכיוון הפוך, אנחנו מניחים שמהירות המקור קטנה יותר. המקור נע לאט יותר מהגל. מה הוא המרחק כזה? זכרו שאנחנו מדברים על... הרשו לי לצייר את זה בכתום הנקודה הכתומה המקום בו נמצא המקור לאחר t עם סימן תחתי s שנייה המרחק הזה המרחק הזה כאן לצייר את זה בצבע אחר יהיה מהירות המקור יהיה v עם סימן תחתי s כפול שעבר כפי שכבר אמרנו, הזמן שעבר הוא זמן המחזור של הגל זה הזמן שעבר זמן המחזור של הגל הוא t עם סימן לאחר זמן מחזור 1, נגיד 5 שניות, נגיד שאחר 5 שניות, מקור נע את המרחק הזה, V עם סימן S, כפול T עם סימן S, וה-C של הגל נע את המרחק הזה, V עם סימן W, כפול T עם סימן S. הזמן שאנחנו מדברים הוא זמן המחזור של הגל הנפלא. בדיוק לאחר הזמן הזה, המקור מוכן לפליטת ה הוא התקדם בדיוק זמן מחזור 1. הוא עומד לפלוט פולס נוסף עכשיו. הוא עומד בדיוק בנקודה הזאת. מהו המרחק בין ה-C שנפלט לפני איתי עם סימן השניות, או שעות, או מיקרו שניות, לא משנה? מהו המרחק בין ה-C הזה, לבין זה שהוא פולט כרגע, ה-C נעים באותה מהירות. אבל המקור נמצא כבר פה, והגל מתחיל מאיפה על כן ההפרש במרחק, כשמסתכלים על זה ככה, הוא המרחק בין המקור כאן לבין ה-C שלו. מהו המרחק הזה כאן? מהו המרחק הזה כאן? המרחק הרדיאלי הזה, כפי שכבר אמרנו, שווה ל-V עם סימן תחתית W, מהירות ההתקדמות של הגל, כפול זמן המחזור של הגל, יחסית למקור. ועלינו מזה, את שנה שנע המקור עצמו במקרה הזה המקור נע חזית הגל הזאת אם מסתכלים על זה מנקודת הזאת זה יהיה פחות V עם סימן תחתי S מהירות המקור כפול זמן המחזור של הגל חסית המקור. אשאל אתכם שאלה אם אתם יושבים כאן אתם, הצופים אתם יושבים בדיוק כאן בצפיתם בסיר ראשון. בדיוק ברגע הזה השיא הראשון עבר דקיכים. כמה זמן יאלך לכם לחכות עד השיא הבא? כמה זמן יעבור עד שהשיא שהמקור פה פולט בדיוק עכשיו יגיע אליכם? יהיה עליו לעבור את המרחק הזה. תכתוב את זה. השאלה שאני לי: היא, מהו זמן המחזור יחסית לצופה? אני נמצא בדיוק בכיוון התנועה של המקור. זמן המחזור יחסית לצופה, שווה למרחק שעל הפול הבא להתקדם. שזה הדבר הזה كان? פרשו לי להעתיק את זה. זה יהיה זה. זה. זה. לא אמור לראות כסימן שוויון. אז אני יכול למחוק זה. או סימן מינוס. זה יהיה המרחק שהפולס השני התקדם. הפולס שנפלט בדיוק עכשיו, חלקי המהירות של הפולס, או מהירות של הגל, אותה אנחנו מכירים, זה סימן תחתי w. זה נותן לנו את זמן המחזור יחסית לצופה. אנחנו יכולים לאבד את זה קצת. מאבד את זה במקצת. אנחנו יכולים לכתוב זה אפשר להוציא זמן המחזור יחסית למקור כגורי משותף, זה T על סימן תחתי S כגורי משותף, יוצא T סימן תחתי S כפול מהירות ההתקדמות של הגל פחות מהירות המקור. כל זה חלקי מהירות ההתקדמות של הגל. ככה קיבלנו את הנוסחה של זמן המחזור יחסית לצופה היושבד ED particulier במסנול של המקור כפונקציה של זמן המחזור יחסית למקור מהירות הגל ומהירות המקור. אם רוצים לקבל את יחסית לצפה, יש לקחת את של זה. נעשה זאת. לדאירות יחסית לצפה, זה כמה שנית לוקח לו את המחזור רבה אם רוצים מחזורים לשניה, לוקחים את ההופכי. לדאירות יחסית לצפה זה ההופכי של זה. אנחנו לוקחים את של הביטוי הזה, נקבל 1 חלקי t עם סימן s, כפול v, עם סימן תחתי w, חלקי מהירות הגל, פחות מהירות המקור. 1 חלקי זמן המחזור יחסית למקור, זה הדבר הזה. הדבר הזה كان הוא התדירות יחסית למקור. יש לנו את, זה, יש לנו את שתי הנוסחאות, אם אתם של המקור, והוא מתקרב אליכם, אלה הנוסחאות המתאימות. אני אכתוב זה פעם נוספת, זמן המחזור, יחסית לצופה, שווה לזמן המחזור, יחסית למקור, כפול מהירות הגל, פחות, ככה זות מהירות, מהירות המקור, חלקי מהירות ההתקדמות של הגל התדירות יחסית לצופה שווה להופכיש לזה ההופכיש של זמן המחזור הוא התדירות ביחסית למקור כפול מהירות הגל, חלקי מהירות הגל פחות מהירות המקור בסרטון הבא עושה את אותו דבר, אבל ביחס לצופה היושב כאן